موضوع مش سهل بده يكون سائق محترف ومنتبه. برج أمبولوا يعتبر وجه سياحي مهمة في مدينة جامبولا أو منطقة جامبولا في مدينة كاندي أنا يعني تقريبا طلعت حوالي ست أو خمس طبقات. بناؤه تم في القرن الثالث عشر يعني ألف وميتين تم فتحه للسياح في سنة 2006 ومن وقتها هو مقصد للسياح هناك في آخر صورة الطريق اللي طلعنا فيها طريق ملتوي جدا صعب يبين كله لأنه مغطى بجزء من كتف الجبل يعني صح شوي تقول مخيف والله أنتي تقول حتى يكون الوضع دقيق يعني بتمرق إنسان واحد فقط أنا بوتتون أجين أجين توجذر هاي this is our home كم آه, كم آآ هيا مكان هذه الكاركة المذلك يلا ادي قريبك موظف ايادي ياhews ملحف الانسان يولد بنوعين من المخاوف يعني المخاوف اللي بتنولد مع الانسان هي نوعين من خوف خوف من المرتفعات يعني الخوف من السقوط و فوق الثاني والله مش داك اشوف بس انا مش قادر اتحرك هون ضيق كثير انا ما شاء الله سليم كثير اللي بيخاف من المنطقه الضيقه وبيناس بيخاف من المرتفعات هاي ما شاء الله بتجمع الشغلتين ايه يلا يا ولد قطيه ودى انا يا اخي ضيق مسارك ضيق هذا بضل يخبط فيه مش عارف شو هذا بضل يخبط فيه هذا هون بضلك نازل بالطريقة هاي درجة درجة المشكلة اتجاه المشي تبعك لبرا يعني بتحس حالك قاعد تمشي <تحس> بتحس حالك قاعد بتمشي باتجاه الهاوية ولكن يعني جسمك مش مساعدك على المشي حتى يعني بكون جسمك يقولك لك في شيء غلط يعني في هيك المخ في سنتر بدي اضيعكم يعني كيف انا واحد زيي لا كيف بده يمر بهاي البتاعة واستمشي من هون تفرجي شوي هون الحمد لله في ماي عشان تزحلق يعني مش ناقص غير ماي للواحد يزحلق قبل ما بتطلع تطلع باتجاه متعرج هذا التعرج بيوحي بانك مش مستقر اه اسلام موسك انديو كريستيان بوديست اند ذيس وان هذا ماذا هذا هذا مسجد كبير هذا اه بتاور اه اه اه اه, آه. آه. آه. آه. آه. أه الجده اللطيفه حكت لي انه اللي ما بيحب يطلع البرج حضاري اللي هو انا كنت هناك شايف هذا الشاب اللي قاعد بالدندل ما شاء الله انا يعني ما اكذب عليك ما كنتش اقدر ادندله انا يعني كنت ماسك اعصابي مثبت حالي بطريقه <تصفيق> أه. يعني صعوبه انه يطلع فوق عاملين له صغير هون يسلك أموره فيه